Увага! З 22 по 30 квітня перекрито рух автотранспорту через залізничний переїзд на 208-му кілометрі перегону Перегонівка-Шевченко по вулиці Мліївській, колишня Пермська, у зв'язку з виконанням ремонтних робіт колії. Об'їзд автотранспорту буде здійснюватися вулицями Мліївська, першодрукаря на Федорова, Незалежності, Рафінадний бульвар, Соборна, Мазура, Ржевська та в зворотньому напрямку.